السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار؟ كيف تمام؟ شو قبل فترة شو الشنب شو؟ طبعاً احنا عادي. أصلا شي نقدم هذا طبعاً هذا فلتر للـ يعني طلع معك هيك بس يعني إن شاء الله يكون، شو؟ التفلتر فلتر هذا، هذا المقطع، اليوم المقطع هيكون أحداثي لسنة 2022 طبعاً ما عندي أحداث، بس بس يعني بنشوف تمام؟ يلا افتح مقطع. طيب جاءت الكم سبحان الله كل حقت حتى الأمريكاني يشربوني سبحان الله زي رأسي كل بطاطا انت ما شفت المقطع دي راح كان خراح بس الحن دي لاني ما صوته اصلا ما راح نزله والله ما نزل ما نزله اليوم راح يكون المقطع نشوي قسر ما راح نكتب أحداثي سنة 2020 في حياتي <تصفيق> <تصفيق> نكون ما راح ترى باقي باقي لحد ما اكتب شوف هذا اول واحد باقي لسه ما كتبه واكتب معك يا قبل ما نبدا يعني بالمقطع وكذا فلاتسون لايك والاشتراك واحد سبعه سعباتي... آه كده تويتش انستغرام تويتش قاعد مثل يعني لحد تويتش ادوني اربعه بس تابعوني عليهم تعالوا تابعوا طبعا شباب هذا راح ينزل على قناتي القناه الاولى والقناه الثانيه تمام خو صارنا هايكون إن شاء الله شوف شباب أول آه، أول هدف راح يكون توصل قناة مشترك أول هدف آه، يعني هدف أن توصل قناة خمسة مشترك هدف بسيط مرة يعني يبغى يضغط على زر الاشتراك يشترك دف. دف هلا آه. الثالث أصل في تويتش ألف... خلينا نقول... متابعه شباب الهدف الرابع أنزل في قناة الرياكشن 100 مقطع تمام؟ وفي قناة الجيميك 50 لايف 50 حاول اني اوصلهم في المقطع بس ما بقدر صح؟ وصل لكل مقطع بس يعني حتى يكون راح نجي نشوف يا شباب نكون صرينا هذا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وا. ده او صندوق وا. وبس المقطع طيب باي باي